Sziasztok, Tompi vagyok ismét. Most egy új flight controller szeretnénk megmutatni nektek. Ez egy Mamba F7-es Super Stack, aminek nem látom értelmet, hogy miért ez a neve, de ez a neve. Az FC-n van egy pívó hat ezres, 6 UART, 15 meg a Flash ugye nyilván betaflight OSD OSD, és két Betz van rajta, az egyik egy 5 volt 2 amperes, a másik egy 9 volt 2 amperes. Ennek nagyon örülök, hogy így van, mert az 5 volt így tudja használni a többi elektronikai alkatrész, a 9 voltot meg oda lehet adni a kamerának, vagy esetleg még olyan eszköznek, ami elvisel többet is, mint 5 volt, így jut elég energia mindenre. A 41 az ben ESC pedig most már egy 50 amperes, az előzők 40-esek voltak. 4 és 6 -es közé építették, azokat még 3 és 6 közé, azt hiszem 55 amper bír maximum 10 másodpercig van neki áramerősségmérője, és ezt már d 1200-ig lehet ö, konfigurálni, ez már BLL32-es. Kinyitjuk a dobozt, mutatom mi van benne, belülről látjátok ezt a QR kódot, ez az instrukciókat lehet itt megnyitni, én nem nyitottam meg, meg lehet ezt googlizni, mindenki meg fogja tudni tenni, akinek erre szüksége van, vagy már meg is tette, szét is bontom a dobozt, megmutatom mi van benne. Annyi különbség van az előző F400-asokhoz képest, hogy ezen nincs az a jó kis PCB-bord, ami abba segített, hogy mit hova lehet fölforrasztani. Hát e helyett most majd egy ábrát kell majd nézegetnünk. Na, mi van a dobozban? Van egy a Max csatlakozónk, és annak a hátsó oldala az a szigetelőanyag. Kapunk egy 1000 mikrós kondenzátort, ez ki, ki ahogy akarja beépítheti. Az ESC rengeteg szűrő van, én lát, hogy be fogom építeni. Két AVG14-es méretű kábelt kapunk. Sajnos ezek nincsenek 10 centisek. Ez most nem centis beosztás, hanem a incs Majdnem 3. Tehát mondjuk azt, hogy 6-7 centis. Ezeket én nem is tudom majd használni. Na, szétszedem az ESC-t és az FC-t. És akkor megmutatom, hogy mi van rajta kapunk nagyon szép rózsaszínes rezgéscsillapítókat. Azt látjátok, hogy ott a dobozban amit most átpakolok, az már legalább kék. De hát valamivel meg kellett különböztetni az elsőket. Úgyhogy ebből van elég sok. Tehát dupla adag plusz egy. Másik SCFC összekötő összekötőszáló a kábelünk. Az fehér színű, a másik az piros. Ebben szerintem nincs különbség. Akkor kapunk négy darab átlátszó M3-as csavart, és ahogy látjátok a doboz tartalmát, rengeteg rezgés csillapító gyűrűt, ez szerintem máshoz is tök jó lesz, rengeteg volt az FC lábán, most még rajta van, látjátok, minden négyen még plusz egy, tehát ebből rengeteg van, ezzel lehet a hézagolást megcsinálni. Úgyhogy, erről ennyit, az fc -en rengeteg elektronika van, nem szeretnék róluk beszélni, nincs értelme, nagyon mikroalkatrészek, részek, én nem fogom őket cserélgetni, forraszgatni, ha bármi tönkre megy, nem kell tönkre mennie, az jó kell használni, nem szabad túlhevíteni. És igaziból ennyi. Kapott egy aranyozott USB csatlakozót, ahogy már hát nem tudom mennyire látható, sajnos kicsit honlályos a kamerám képe, nem, nem tökéletes erre, de emiatt nem fogok tudni újat venni. Mindegy, van egy bluetooth-unk, Ugye a 6 UART-ból ez egy, meg még egy ugye az USB, kettőt már el is használtunk, a harmadik az ESC-nek a mérője, álmot használtunk és akkor még föl kéne tudnunk csatlakoztatni a VTX-et, ugye a Smart Audio részét, illetve nekem Crossfire moduljai vannak, Ugye, az is igényel egy teljes UART-ot, úgyhogy nekem az is rá lesz kötve. Azért rendeltem ezt, mert van USB-je, Bocsánat, van Bluetooth-a, és így tudom már telefonról is piszkálni, illetve ha veszek már a PC-hez, egy USB Bluetooth-dengolt, úgyhogy tök jól fogom tudni konfigurálgatni, annélkül, hogy össze-vissza kéne Ez igazi igazából én a színeúponhoz vettem, úgyhogy abban az FC-t már így tönkretettem, tök frankon működik minden, de az USB-t letéptem, Pont az utolsó konfigurálás után, úgyhogy erre most szükségem volt. Az ESC az nagyon szépen össze van rakva, tele van, ahogy látjátok, majd mutatok képeket is. Kondenzátorokkal nagyon jó szülői vannak, egyet sajnálok, hogy az előző képest ebben nincsen felidély kalitka -szerű lap, ami az esc és az FC közötti interferenciákat teljesen jó kiszűri nekem. Szerencsére vettem talomba párat, úgyhogy az majd segíteni fog. Na, és akkor mutatom ezt a Bio alkalmazást, rímesen egyszerűen tök jól működik, adok tápot a FC-re, és akkor van egy-két gomba. a telefonon, amit most nem nagyon lehet látni, ott a Bluetoothos gomb, megnyomjuk, elkezd kennelni, egyből mutatja is, hogy ez itt a Mamba F722, mutatja a MAC is. Rákattintunk, tök úgy néz ki szinte, mint a Bleederfly, nyilván kisebb. Ugyanúgy mindenhez hozzáférünk. Nagyon ritkán fogom használni, amikor nagyon muszáj. Látjátok itt van az összes menüpont. Úgyhogy ez ilyen vész esetén konfigurációra on-field jó lehet, de nem fog szerintem kelleni, a számítógépen meg tök jó lehet majd használni USB Bluetooth-danglalán. Úgyhogy most erről ennyit. Akkor van egy ábránk is, ezt a mambának az oldaláról le tudjátok tölteni, amiket elmondtam, itt van mind, illetve egy bekötési ábra, hogy mit hova érdemes kötni. Ez ugye a, annak is az eredendője, hogy, hogy mi, hol helyezkedik el a, a drónon. Tehát ugye elől a kamera, a buzzer, aztán a baloldalt van hely a, a kicsi felbontás, de nem baj. A vevőknek, az Afersky-nak, a Black de kint kintebb jövök, akkor látjátok, hogy jobb jobboldalt van a VTX-eknek a vevő, hát itt inkább csak flagship mutatnak, nekem egy uh, Trump foga fölkerülni alul a GPS-t láthatjátok, ők oda én is oda nem és akkor, uh, ami még ebben az FC-ben izgalmas, vagy hát könnyítés inkább, hogy a ledeket minden négy sorokra be lehet kötni, illetve van egy default kimenete is. É, nekem már volt hasonló a kezembe, de az nem működött jól, az a mateké volt. A matekkal a ledek nekem sosem működtek jól, valószínűleg én cseztem el valamit. Itt mutatja is az oort amiről beszéltem. Hát igazi borló újat már nem nagyon tudok mondani vele, Egy nek is mutatja itt a ábráit. Látod azt is, hogy a beta flight ban milyen uh, beállítást kell eszközölni ahhoz, hogy jó legyen a, a mérés, az mérés. Ez szerintem nagyon jó, hogy ez így megvan. Nem, sok FC-nél ez így nincs meg. Szerintem ennyi. A kérdés van, azt szívesen fogadom, írjátok le kommentbe. Jó FC-nek tűnik. Még nem próbáltam ki sajnos, én még jó áron szereztem a Banggood-ról. A csehektől jött, most éppen újra lehet rendelni ezt, amikor most csinálom a videót, megint csak van. Úgyhogy még egyet rendeltem, kicsit drágábban, de a USD árfolyam is át csúszott hogy kb. egy formára jött ki. egy ilyen 26 ezer forint a stack. Szerintem nem rossz. Illetve nekem jó vétel, mert megszoktam, ugyanúgy van rajta minden, mint a korábbi, csak több órtal. E, Meg hát azért az F7-es processzor egy kicsit komolyabb. Nem tudom, hogy mennyiben fogom érezni a különbséget, de majd erről, ha ott tartunk, beszámolok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, további jó repülést!